טוב, צופינו ב- ארבעה קידויוידיו בנושא הסודות של חשמל, צטדי, ו潜在能, או 에너지의 잠재력, של 능, כאשר 우리는 장에 있는 모든 곳에. 그래서, 무엇이죠? 무엇이죠? 잠재력은 증가합니다. 무엇이죠? 우리가 할수 있는, 우리는 능을 만듭니다. 이것은 사실, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, 나는, הרשו לי להבין איך אני רוצה לצייר את זה. אני אצייר זה כך. אז זה מקור המתח שלי, שבדרך כלל ידוע כסוללה. זה הקצה החיובי, זה הקצה השלילי. זה נושא שלם אחר, וידאו שלם אחר, ואני אכין לבצוף וידאו בנושא, איך עובדת סוללה. אבל בואו רק נאמר שלא משנה איזה זרם. טוב טוב, במעשה הרשו לי להזביר בשנייה. אבל לא חשוב כמה מטען זורם החוצה מצד אחד של הסוללה לצד השני של הסוללה. שאיך שהוא מתח נשאר קבוע, אז זה מסוג הדברים שינם ברורים מאליו בגלל שלמדנו על קבלים ולמדנו בנוסף, על קבלים בהקשר של מעגלים חשמליים, אבל מה שלמדנו על קבל הוא שאם מחלק מהמטען אל צד אחד, סח המטען לאורך הקבל ירד, אבל הסוללה היא משהו קסום. אני חושב שהיא ימצאה על ידי וולטה, וזו הסיבה שאנחנו קוראים לכל הדברים וולטי, בולטה, מתח, אבל זה היה דבר הקסום גם אם צד אחד מאבד מטען לצד השני בפועל, עדיין המתח או נפרש הפוטנציאליים בין שני הצדדים נשאר קבוע. זה היה קסם של הסוללה. אז בואו נסכם שיש לנו את אחד הכלים הקסומים. אז סביר להניח שיש לכם אחד. אמר שבואו לנו בטלפון שלכם, שנאפשר ומטען לטייל למעשה מצד אחד לצד אחר, אז בואו נאמר שיש לי טוב במידה קיצונית. בואו נאמר שזה מוליך מושלם. בדרך כלל הוא מתפיער באמצעות קו ישר יותר ממה שאני מפוגע לעשות, ולא, no, no. לא שתתי שום דבר לפני שהכנתי את הוידאו הזה. אז מה עשיתי פה? אז בתהליך מעין, חיבור הקצה החיובי. אז זה, לקצה השלילי של הסוללה, אני גם חוסף אתכם לסימום התרשימי הנפוץ עבור מהנדסי חשמל וחשמליים וכו'. כו, כו. אז מהם הקווים הללו? בעיקרו של דבר הם חוטי החשמל. אין סיבה מדו ציירתי בזווית הנכונה כאן, פשוט עשיתי את זה ללא כוונה, את הזוויות הנכונות. מניחים שהחוט הזה הוא מוליך אידיאלי שמטעם יכול לזרום עליו בחופשיות ללא מניעה. דבר הזה פה, הקבע, הסרות הזה, זה הנגל. וזה דבר שמעשה מעכב את המיטן. אומנם המיטן מלאנור מהר ככל האפשר, ואז כמובן כאן בחוץ, זה שוב המוליך המושלב. עכשיו, לאיזה כיוון יזרום המיטן? טוב, אני חושב שהזכרתי את זה פעם, אבל במעגלים חשמליים... אלו למעשה האלקטרונים שזשים. האלקטרונים הם החלקיקים הקטנים, שנהים מאוד מאוד מהר מסביב לגרעין של האטום, ולמעשה אלו הם האלקטרונים שיש להם נזילות שמאפשרת להם לזרום דרך מוליך. אז התנועה בפועל של החפצים, אתם קוראים לאלקטרון חפץ, חלק קטנים שהם כבר כמעט חפצים רעיוניים, אבל הזרמה ממשי הוא אלקטרוני מהקצה השלילי לקצה החיובי. אבל אנשים וכל מי שמחתחיל הבניות מעגלים חשמליים, והיו החלוצים של הנצצת החשמל וחשמלאים וכל השאר, אני לא יודע מי זה, הם החליטו לומר, אני חושב שהנקודה כאן היא על מנת לבלבל את האנשים, שהזרם זורם מהחיובי לשלילי. אז הכיוון של הזרם נתון לדרך כלל לכיוון הזה, והזרם מסומן על ידי האות I. ומהו הזרם? טוב, הזרם... חכו, <חקור> למעשה, לפני שאני אומר לכם מה הזרם, רק זכרו, אפילו שאנשים אומרים שהזרם, ולמרות שרוב הספרים גם עושים זאת, אם אתם הופכים להיות מנצאי חשמל, אנשים בדרך כלל אומרים שהזרם זורם מהקצה החיובי לקצה השלילי, הזרם האמיתי של דברים למעשה מתרחש מהקצה השלילי לקצה החיובי. זה לא כאילו שאיכשהו הפרוטונים הגדולים והכבדים והגרעין איכשהו זזבים לאורך הדרך הזו. כאשר אתם משווים את הגודש של אלקטרון לפרוטון, אתם יכולים להבין אלו אלקטרונים, החלקיקים הקטנים והסופר מהירים שנעים מיבד המוליך מהקצה השלילי בדרך הזאת לקצה הקרובים כך אם את יכולו להסתכל על הזרם עשה כך חוסר אלקטרונים זורם לאורך הדרך אני רוצה ובל אבל בכל נקרא שיחו שזו המוסכמה אבל המציאות היא במידה מסוימת ההפך מהמוסכמה אז מהו הנגד? ובכן כאשר הזרם זורם ואני רוצה بشياء قريبة كل الافكار الناتيجيه خشيت لكم ادميه توفى لغبي ما شو كوره الخوش الالكترون المزورمين يشكمت الالكترونين الابطنين لالو وهم مزورمين بخوت هذا نحن منينخي من كمصيبات خوت هذا كلخ مدهيم شبه مشون درب انام نتناقش من توخ ايز شو اتوم شو خوتو معه بس كشر يمجئون لنجد ده زمان شو بو الكترون בחומר הזה, אז זה הוא נגדי ממש קנה. מתחלים מתנגש לתוכה אלקטרון אחר בחומר הזה, מתנגשים לתוכה אטומי במולקולות זה אלקטרוני. וייקרוש הדבר מאיתנו. אנחנו מתנגשים לתוכ הדברים, כי למעשה, כי כחם הם מתנגשים דברים, שלמעשה, ביותר דברים, ומכחם יש פחות מרחב אבורה אלקטרונים. לנו הדרכו, יותר. התא וכפי שנראה אחר כך, ככל שהוא ארוך יותר, זה רק מעלה את הסיכוי שהאלקטרונים התנגשו במשהו, וזה נקרא נגד, והוא מספק התנגדות רזיסטנץ, <Resistance, Resistance>, והוא מכתיב כמה מהר הזרם החשמלי יזרום. הזרם, אפילו שהמוסכמה היא, שהוא זורם מערך גבי לשלילי, הזרם החשמלי הוא רק זרם של מטען בשנייה, אז אנחנו יכולים לכתוב זה, אני יודע שאני אומר את זה בדרך uh, תלתלה, אבל אני חושב שאתם פינים את מה שאני אומר, זרם חשמלי הוא זרם של מטען, זה שינוי במטען לכל שנייה, או לכל שינוי בזמן, בסדר? על הדרך שאתם יכולים לחשוב על זה, מה זה מתח? מתח הוא עד כמה הזרם החשמלי רוצה לזרום, אז מי יש מתח גבוה? בין. שני החצבות. אז האלקטרונים שיושבים שם האלקטרונים הלאה, ואם המתח הוא רואה שם, לשם, נכון? ואם המתח הוא אפילו גבוה יותר אלקטרונים רוצים להגיע לשם אפילו הרבה יותר rates些 אנשים מבינים שהמתח הוא רק הפרש פוטנציאל הם יכולים למעשה לקרוא לרצון הזה של האלקטרונים להגיע מכאן לכאן כוח אלקטרומני יהיה כאן אבל מה שלמדנו עכשיו זה לא ממש כוח זה רק הפרש הפוטנציאל הזה שגורם אנחנו יכולים לראות את זה כי לוחץ של אלקטרונים וזה מה שאנשים נלעשים למעשה לכולם לו מתח לוחץ אלקטרוני את כמה האלקטרונים רוצים לנוע אני כמה נוחה כאשר נתן לאלקטרונים נטיב דוחה מרגל החשמלי אז האלקטרונים יתחילו לנוח יתחילו לנוחו אנחנו מנסים שהקוד הזה אינו מספק התנגדות כי אנחנו יכולים לנוע אז תיכולים לדמיין שאם החפרס הזה בדיוק כאן לוא איכשהו הגורמה Wow כמה מהר האלקטרונים נעים ללא קשר כמה מהר האלקטרונים יכולים לנוע אחר זה היה צוואר הבקבוק אז אפילו והאלקטרונים יכולים לנוע ממש מהר כאן הם צריכים לעט כאן ואז הם יכולים לנוע ממש מהר كان. האלקטרונים כאן לא יכולים EM יותר מהר כל מהאלקטרונים דרך זה אלזה שאם האלקטרונים הללו נעים לאט יותר אז אזור חשבני כאן נמוך יותר. זרם חשמלים ממש רק השיעור שבו ניתן נן, נכון? אז אם הזרם החשמלי נמוך יותר כאן והזרם חשמלי היה גבוה יותר כאן אז אנחנו בעיקרו של דבר יכולים לגרום להצטברות של ניתן איפשהו כאן בעוד כל הזרם החשמלי חיכה לנוע דרך זה ואנחנו יודעים שזה לא המקרה שכל האלקטרונים למעשה נעים באותו קצב בדיוק דרך כל המעגל החשמלים אני הולך בכיוון הפוך למוסכמה עכשיו, בגלל שהמוסכמה היא שאיכשהו יש לנו את הדברים ההפוכים שנעים בדרך הזו, אבל אני רוצה לתת לכם באמת תחושה נוחה לגבי מה שענה במעגל החשמלי, בגלל שאני חושב שברגע שאתם מבינים שכאשר הבעיות נהיות מורכבות יותר, הן לא יהיו כל כך מבהילות. אז מה שאנחנו יודעים, וזה נקרא חוק אום, אנחנו יודעים שהזרום החשמלי הוא למעשה פורפורציונלי למתח לאורך המעגל החשמלי, אז אנחנו יודעים שהמתח, או אנחנו יכולים להסתכל עליו בדרך אחרת, שהמתח פרופורציונלי לזרם החשמלי עובר במעגל החשמלי. אז המתח שווה לזרם כפול ההתנגדות, או שאתם יכולים לומר שהמתח חלקי ההתנגדות שווה לזרם. זה נקרא חוק אום, וזה נכון בכל מקרה שאנחנו בטמפרטורה קבועה, נכנס יותר לעומק אחר כך, ואנחנו נלמד שאם הנגד במעשה מתחמם, אז החלקיקים שבו והמולקולות נעים מסביב מהר יותר, יש להם אנרגיה תנועה גדולה יותר, ואז זה אפילו סביר יותר שאלקטרונים נתנגשו לתוך עצמם, אז למעשה ההתנגדות גדילה עם הטפרטורה, אבל אם אנחנו מניחים שקיימת טפרטורה קבועה עבור החומר הנתון, ואנחנו גם נלמד מאוחר יותר, מצבים שונים בהם יש התנגדויות שונות, אבל עבור חומר נתון לטפרטורה קבועה בצורה נתונה, המתח, לאורך הנגד מחולק בהתנגדות שוון לזרם שזורם דרכו התנגדות חפץ נמדדת למעשה כאומים הוא נכתב על ידי האות היוונית אומגה אז בואו נעשה דוגמה פשוטה בואו נגיד שזו סוללה של 16 וולט אז הפרש הפוטנציאל כאן הוא 16 וולטים בין הקצה החיובי והקצה השלילי אז זו סוללה של 16 וולט בואו נומר שהנגד הזה הוא 8 אום מה הזרם הזורים דרך, ואני אמשיך לעשות את זה גם הפוך מהמוסכמה, אבל בואו נחזור למוסכמה, מהו הזרם הזורם דרך המעגל החשמלי הזה? טוב, זה פשוט למדי, ורק חוק אום, V שווה I R. המתח הוא 16 וולט והוא שווה לזרם כפול ההתנגדות 8 אום, אז הזרם שווה ל-16 16, 16 וולט, מחולק על 8 אום, שהוא שווה ל... 2 אמפר, זה 2 אמפר. ולפעמים נקראים אמפס, אלה היחידות של הזרם. אבל כפי יודעים, הזרם כולו כמות המטען ליחידת זמן, אז אמפר כלון רק קולון לשנייה, נכון? אוו אני כבר ב-11.30 דקות אז אני אפרט מוכם פה כעת אתם יודעים את הבסיס של חוק אום ואולי מעט הבנה בסיסית איך בפועל במעגל חשמלי